Учасник змагань Федір Бачурін приїхав з Києва. Каже, суперника перемогти було складно. Була слуха за одного захвату і за плечу рукав. Якби цього захвату не були, я б зайняв перше місце. Хмельницький відкритий турнір – це перше велике змагання Федора, говорить його брат Володимир Бачурін. Півтора роки займається, поки змагався тільки на місцевих змаганнях. Тобто це був його перший великий виїзд. Перший він програв, але всі інші виграв. Серед учасників турніру з «Людой» – дівчата. Чернівчанка Єлизавета Морар вибороти перемогу не змогла. Про суперницю каже. Вона дуже різка і впевнена в собі. Головний суддя змагань Андрій Надоб розповів, змагання – це оцінка рівня спортсменів. Тут є гарні кітки, гарні сутички такі, будемо говорити, професійні. Сутички цікаві, запеклі, хоча вони, дехто будемо говорити, для когось це перші змагання. Ми маємо настанови від Федерації дзюдо України, по отакі от молодші, ми їх ставимо в захват, дивимося, щоб не, не, не брали неправильні захватки, зупиняємо, пояснюємо, так само вчимося, вони вчаться, здобувають досвід. Організатор відкритого турніру Олексій Жижанов говорить, учасники змагались у двох вікових групах серед молодших юнаків і дівчат. На змагання приїхали спортсмени з міста Києва, Волинська область, Житомирська область, Рівненська, Волинська, Івано-Франківська, Чернівецька та Хмельницька області. Загалом десь близько 200 спортсменів різної вікової групи. По завершенню змагань свої нагороди отримали переможці. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.